Біля центрального відділення Укрпошта на вулиці Чорновола зранку черга. Щоб не було скупчення у відділенні, люди сформували список і стоять на вулиці. Купити марки тут вдалося Ользі Яворській. каже, їх придбала для сина та доньки. Дочка подзвонила і каже: Мама, будь ласка, всякими силами каже, як можеш, то для мама це така історія. Мама, це каже, дуже каже історія. І я вже там того разу не взяла і звинині знову прийшла. Директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповідає, відтепер інформацію про те, скільки марок привезли на відділення, можна подивитися на сайті пошти. Коли минулого разу в нас були зауваження від споживачів, що не було прозорості і достатньої інформативності в кількості марок, які продаваються саме на тому чи на іншому відділенні, ми врахували. Тому інформацію про розподіл між відділеннями направили в Київ. І зараз на сайті Укрпошти є вся інформація про кількість марок, які поступили в мережу. Я захожу на сайт, із сайту зачитую 45-та сторінка, тобто інформація поступила в цілому по Україні. Кожне, кожне відділення, в тому числі Тернопільська Область. Я заходжу на сайт, відкриваю Тернопільську область, відкриваю тернопільське відділення Чорновола-1, це якому ми зараз тут розміщені, і бачу, що на цьому відділенні передано в мережу 3129 марок. Любов Гринчишин каже, якщо 23 травня марки продавали у 45 відділеннях, то сьогодні їх відправили в понад 60. Це не лише міста, а й селища міського типу. Час початку продажі марок залежить від того, наскільки встигла наша логістика доправити. Можливо, в деякі невеликі відділення продажа розпочнеться сьогодні з обіду. Якщо складеться така ситуація, що марки сьогодні не доїхали, не встигли доїхати до якогось відділення, реалізація буде перенесена назад. А така черга біля відділення на вулиці Миру – 11. о 12 годині тут менше 10 людей. Прийшов придбати марки тернополянин Марк. В черзі стою недовго, може десь близько пів години, намагався купляти. Чуть-чуть вище маяка на Мазепи-3, вдалося купити марки і українські, і закордонні, також на вулиці Островського. Там теж купив черги, не було взагалі. На цьому поштовому відділенні сьогодні отримали 483 марки. І до обіду майже всі продали. Тут купив Марки – Валерій. Чоловік розповідає, 23 травня купити їх не вдалося, тому прийшов сьогодні. Марочки вже є, купляю для себе на пам'ять, не буду їх ні продавати, ні чого робити, буду тримати в себе. Зроблю рамочки для них і будуть в рамочках лежати і в альбомі. Для мене вони означають дуже багато, тому що це є Символ нашої майбутньої перемоги. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.